Ελπίζουμε και οι ψηλές αρμοκρασίες, αν μη να βοηθήσουν στον περαιτέρω περιορισμό του, του κορονοϊού και της εξαπλωσή του. Όπως ξέρετε, είμαστε σε καλή κατάσταση, έχουμε περιορίσει ε, σημαντικά τα γρούσματα, έχουμε επιταθεί με πολλούς εμβολιασμούς. Όμω, όπω έχουμε συζητήσει αρκετέ φορές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πείσουμε του συμπολίτε μα, οι οποίοι εξακολουθούν και είναι καχύποπτοι απέναντι στα εμβόλια, να σπέρσουν να εμβολιαστούν. Αυτό αφορά ειδικά τους πιο ηλικιωμένου συμπολίτε μας, οι οποίοι και κινδυνεύουν περισσότερο σε περίπτωση που αρρωστήσουν. Είναι πραγματικά πάρα πολύ στενάχωρο όταν βλέπουμε και σήμερα ακόμα. Να έχουμε εισαγωγέ στα νοσοκομεία, εισαγωγέ στι εντατικέ, συμπολίτε μα να χάνουν τη ζωή του και σχεδόν όλοι να είναι ανεμβολίαστοι ενώ είχαν τη δυνατότητα να προστατευτούν μέσα από το εμβόλιο. Γι' αυτό και θέλω να σα πείσω ακόμα μια φορά την, την παρότρινσή σα και ενδεχομένω μέσω και των χειροκομμάτων των ιερέων στο ΠΥΜΙΟ ώστε να κάνουν οι κακοί που αυτό το πρόσθετο βήμα να του πείσουμε. Ότι αυτό είναι κάτι το δεν είναι απλά επιβεβλημένο για να επανέλθουμε στου κανονικού μα αλλά είναι στοιχειώδη αυτοποστασία δικιάς της και των οικογενειών. Το έχετε κάνει πολλέ φορέ στο παρελθόν και θέλω να σα ευχαριστήσω. Θα το ζητήσω να το κάνετε μια φορά ακόμα. Ναι. Κοιτάξτε, είναι πεποίθησή μα πλέον ότι στο πρόβλημα αυτό το μεγάλο που όλοι αντιμετωπίζουμε και ερμονιούμε, είναι απαραίτητη η συνεργασία τη πολιτεία με την Εκκλησία και με την Επιστήμη. Όλα όσα ακούμε, <Συλίες> που είναι δεν μπορεί η Επιστήμη με την θρησκεία, με την πίστη μας, στο προκειμένο θέμα να είναι αντίθετη. Έτσι, λοιπόν, είναι η βασική μας αρχή και το κάναμε και θα το κάνουμε στη συνέχεια ώστε να γίνει πεποίθηση σε αυτό το πλατό, ώστε έτσι μόνο μπορεί να δημιουργηθεί ο θα μας προφυλάξει από ό,τι πιθανόν καινούργιο να προβάλλει πάλι. Εκομένως, δεν έχουμε καμία αντιρρήση Θα το κάνουμε και πάλι και όσο φορές χρειαστεί. Σας, σας ευχαριστώ, γιατί εξάλλου ο εμβολιασμός είναι πράξη αγάπης και αλληλίκης προς το πλησίον.